أسعار الإنترلوك في مصانع الهواري تبدأ في الخشن من 60 إلى 75 جنية أسعار الإنترلوك الناعم تبدأ من 70 إلى 85 جنية أرض مصنع ومن أهم أنواع الإنترلوك إنترلوك حرف أي إنترلوك سداسي إنترلوك برتي، وأخيرا نكون قد تمكنا من معرفة أسعار نترلوك في مصر كيفيتنا للتواصل بشركه الهواري ولا الديكور تستطيع بكل سهوله ان تقوم بالاتصال على شركتنا الهواري والتواصل مع احد ممثلي للشركه يمكنك الاتصال عبر الهاتف من خلال هذا الرقم 0201012777444 تستطيع على التواصل ايضا مع شركتنا الهواري عن طريق لواتسابك واتساب كما يمكنك للتواصل خلال الموقع الرسمي لشركه الهواري